Se anun vreme cumplit pentru România, viscoli temperaturi incredibile în următoarele zile. Meteorologii au emis, luni dimineață o nouă informare de precipitații, mai ales sub formă de la povic subliniere inisoare, polei subliniere i vreme deosebit de rece în toată cara. Informarea meteo este valabil până marci, la ora 2100. Ziua de luni ne aduce vreme neobi nuit de rece. Precipitațiile se extind din spre sud-vest sub linierei vor cuprinde juntatea sudică cerii sub zonele montane. Vom avea maxime de la minus 7 grade în Bucovina, la 8.9 grade în Transilvania. În Dobrogea sub linierei nu se fie foarte frig. Temperaturile se mențin negative în cea mai mare parte a zilei sub linierei, cu greu se ating 2 grade pe litoral. Va cedea la povic, sublinierea i se va depune polei, vântul va mai avea unele intensificări, iar pe seară, sublinierea ei la noapte, o senin. Vreme urât, gesin, sublinierea în Moldova, sudic, sublinierea în nordul Munteniei, temperaturi extrem de secezute, sublinierea i vânt insistent. Mai întâi se anunță la povica sublinierei polei, apoi apar minsorile sublinierei se întecesc pe timpul nopții. În juntatea nordica Moldovei sublinierei în Bucovina gesim atmosfera închis sublinierei un frig pe trunzitor. Diminea chieste Maximele de subliniere ies minus 4 grade, iar pe în sublinierei la noapte se întorc din sorile. <fie> În nordul Transilvaniei sublinierei în maramure subliniere va fi ceva mai bine. După diminea crece, temperaturile cresc sublinierei ajung pe la 6.7 grade. În norrile persist, dar nu prea sunt semne de precipitacii. În schimb, în vestul ceri o să avem vreme urât sub linierei temperaturi foarte modeste. Vin precipitacii sub toate formele, apare poleiul, iar vântul suflatare în sudul banatului. Maximele se opresc pe la 3.4 grade, iar noaptea aduce la povic, din soare sub i minime în jur de 0 grade. În Transilvania este foarte frig dimineața, chiar ger în depresiuni, dar pe timpul zilei temperaturile reu subliniere liniereiesc se ajung la 8.9 grade în vestul provinciei. Aici vor fi cele mai ridicate valori din car. Precipitațiile cuprind mai întâi zonele montane, iar peste noapte se extind. În Oltenia subliniere teptam vremerea sublinierei temperaturi mult mai secezute decât ar fi normal. Va cedea la povic. Se va forma polei sau ghei cu subliniere, iar pe timpul nopții vor fi mai mulți ninsori. Vântul va avea intensificuri subliniere -i, va spori senzacia de frig. În sud va fi vreme urât, cu lapovinca sublinierei polei, apoi ninsori mai serioase. Vântul va agita atmosfera subliniere vom avea temperaturi cu aproape 15 grade mai secezute decât în mod obisubliniere în Vreme deosebit de rece subliniere în zona capitalei, cu o maxim de minus 1 grad. Cerul rămâne acoperit de nori, vântul se neactiv activ subliniere i trector va cedea la povic subliniere -i vor fi condicii de polei. La noapte va ninge sub lumiere, i se poate depune strat de zed iar vântul va sufla cu 45 km pe oră. Minim ajunge la minus 4 grade. La munte e iarnă în toată regula. Un precipitat și destul de consistent de în aproape toate masivele. Ziua se anunță la povic cu depunerii de polei, dar pe ar subliniere, in noaptea vor domina ninsorile.Vântul Vântul mai are unele răbufniri pe cres-subliniere T. Maria, avem încozi foarte rece cu precipitații mai consistente în regiunile sud-estice. În sudul extrem mai apare ceva la povica sublinierei se poate depune polei. În rest vor domina insorile, iar în muntânia, dobrogea sublinierei pe crestele montane vântul se va transforma în viscol. Miercuri Frigul persista, Din alte precipitații, în special ninsori, iar vântul sufla mai tare în sud-estul cerii sublinierei la munte. Joi vom avea parte tot de vreme de iarnă, cu ninsori mai serioase în jumătatea sudica cerii sublinierei un vânt activ în sud sublinierei în sud-est. Temperaturile rămân extrem de secezute, iar noaptea o să fie ger în Moldova sub în depresiuni, anunțirile Prodvro.